جيد في خلال فعاليات الفريق الفلاحي ومن بعد كما شفتوا كانت عندنا ندوه حول القضيه الوطنيه اللي أثرها الأستاذ نور الدين بالحداد ومن بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم كاين كيما تحضروا معنا دابا إن شاء الله السباق ديال السلوقي من بعد الفروسية ديال تبو ومن هذا المنبر كنشكر الاعلاميين اللي حضروا معنا وكذلك السيد ممثل عامل صاحب الجلاله والساده رؤساء البرلمانيين ورؤساء الجماعات ورؤساء المصالح الخارجيه اللي حضروا معنا وكذلك المجتمع المدني والساكنه والشركات اللي عرضت المنتوجات ديالهم خلال المعرض والجمعيات اللي اشتغلت معنا خصوصا جمعيه بيع المدخلات الفلاحيه كما حضرتم معنا الاخوان الندوه اللي تم التاطير ديالها من طرف السينور الدين بالحداد استاذ جامعي مرباط الرباط والاختصاص هي القضيه الوطنيه والصحراء المغربيه الموضوع ديالي اللي كان هي القضيه الوطنيه السيد اللي عرف بالمنطقه وكذلك بالدور ديال تكلم على معركه واد المخازن اللي كانت في منطقه ديال اقتصاد كبير الدور والدور ديال المجاهدين ديالنا ديال ديال المنطقه اللي, اللي اللي ساهموا في في اللي ساهموا في طرد المستعمر من المنطقه ديالنا ومن هاد المنبر كنشكر الاستاذ نور الدين الفدال على الحضور ديالنا لهاد المنطقه ديالنا وشكرا شكرا, شكرا, شكرا, شكرا